ازاي قدرت احول جسمي من كده لكده؟ السلام عليكم ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهارده. لو لسه اول مره تشوفني انا اسمي ماجد انا بتمرن هنا في البيت بقالي من سبع لتسع سنين وبعمل كل الترانسفورميشنز ليا ولناس صحابي برضو هنا من البيت. في حلقه النهارده هجاوب على كل الاسئله المتعلقه بالبوست اللي انا نزلته على الفيسبوك وعلى الانستغرام. ازاي عملت ترانسفورميشن ديت في البيت؟ خدت مني وقت قد ايه؟ وايه الدايت اللي انا كنت بتبعه؟ بس قبل ما نبتدي الفيديو النهارده يا ريت لو اومر تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشنز بكل الفيديوهات اللي جايه وتديني اللايك لو عجبك الفيديو. يلا بينا نبدا. من اكتر الاسئله اللي شدت انتباهي قوي هو كوتش هو انت بتلعب تمرينات ايه للجناب او بتلعب تمرينات ايه لعضله البطن علشان تظهر عشان تشيل من عليها الدهون؟ شباب ركزوا معايا ركزوا معايا لو سمحتوا مفيش تمرينه في الكون كفيله ان هي تنزل لك دهون من منطقه معينه اللي بيقول لك كده ده بيحور عليك تمرينات البطن اللي انت بتتمرنها ما بتطلعلكش عضلات بطن تمرينات الجناب ما بتنحتش الجناب انت الموضوع كله يا جماعه ان هو بيشد بس عضلات البطن ايه الحاجه اللي بتظهرها ده النظام الغذائي طيب الترانسفورميشن دي خدت مني وقت قد ايه؟ خدت مني خمس شهور من بدايه شهر 6 لحد اخر شهر 10 هل نزلت الجيم في الفتره دي اكيد لا طيب السؤال اكثر اهميه ازاي عملت الترانسفورميشن دي ايه الخطوات او الستبس اللي انا ان انا اعملها علشان اتحول زي الترانسفورميشن خطوه رقم واحد دافع النفسي المينتال موتيفيشن دافع النفسي اللي هو تبقى مهيئ نفسك ان انت هتجو ثرو this journey ان هو انت هتبتدي في رحله طويله ولازم تكون صبور جدا مع الرحله ديت والا مش هتقدر تكمل فيها. خطوه رقم اثنين وهي انك تعرف كميه السعرات الحراريه اللي جسمك عايزها. كنت اتكلمت انا في موضوع السعرات الحراريه ده هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس لو حابين تشوفوا الفيديو اللي فات اللي اتكلمت عنه بالتفصيل عن السعرات الحراريه وكميه السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها. طبقا لوزني وسني وطولي انا جسمي كان محتاج 1900 سعر حراري علشان يخس نص باوند بر ويك. هاف باوند بر ويك اللي هو بيعادل من 220 ل 300 جرام طبعا انت هتقول إن 220 ل 300 جرام ده رقم قليل جدا صدقني زي ما قلت لكم في الاول الموضوع يا جماعه في الكومتمنت او في الكونسستنسي لازم تبقى عامل حسابك ان الموضوع ده بيبقى واحده واحده والكيرف بتاعك ما ينفعش يبقى نازل قوي كده لازم يبقى بينزل واحده واحده علشان لو نزلت الوزن مره واحده هتجين الوزن ده بردو بسرعه. طيب ال 1900 سورة حراري دول كانت السبلت بتاعتهم كالتالي، كانت 40% من السورات الحراريه بروتين 30% كربوهيدرات و30% فات. هتكلم برضو عن التمرين ان شاء الله باذن الله باستفاضه في فيديو. بجانب الاكل طبعا كنت بتمرن التمرينات العاديه وبلعب كارديو برضو علشان جسمي يعني يبتدي ينزل اسرع مرتين في الاسبوع على السلم لو حد متابعني يعرف ان انا بلعب الكارديو بتاعي برضو على السلم. ابتديت ب 20 دقيقة. لكل الناس اللي بتقول لك انت بتلعب 40 دقيقة بمنتهى السهولة والكلام ده. يا جماعة أنا والله العظيم ابتديت من خمس شهور ال 20 دقيقة يعني كنت بادئ كارديو 20 دقيقة على السلم كنت مش ما بقدرش أكمل خمس دقايق لو كل خمس دقايق مش قادر أخد نفس. معايا كلمة كارديو ديت أصلاً جاية من كلمة يونانية أصلها كارديا، كارديا يعني عضلة القلب، قبل ما بتمرن أي حاجة يا جماعة لازم تمرن عضلة القلب بجانب الفات لوس لازم تلعب كارديو. إيه هو التطبيق اللي أنا كنت بستخدمه؟ كنت بستخدم تطبيق ماي فيتنس باور، هل كنت بوزن الاكل بتاعي؟ اكيد. كل حاجه كنت باكلها على مدار اليوم كنت بوزنها بالجرامات. طيب بالنسبه للتغيير هل ال 1900 سعر حراري دول استمروا معايا الخمس شهور؟ اكيد لا. ركزوا معايا بقى يا جماعه في <تصفيق> النقطه اللي جايه دي. يا جماعه انتوا يوم ما تقرروا ان انتوا تبتدوا تعملوا دايت بلاش تخش خبط لزق كده مره واحده انا هخش اعمل دايت وهكسر الدنيا. انا هقطع كارب وهقطع سكر وهقطع ملح وهقطع كل حاجه في الدنيا ف... فطبعا انت يعني الترانزيشن بتاعتك ان انت كنت بتاكل جونج فود وبتاكل اكل البيت العادي، مره واحده بتأكل رز رز مسلوق وما اي حاجه و بتشوفش اي حاجه فيها سكر، الوضع بقى مزري بالنسبه لك، فجسمك بيقول لك انت معلم انت بتعمل ايه؟ لا لا لا مش قادر اكمل. فاكس فاكس فكك من الكلام ده، تعالى نرجع تاني للايه؟ للاكل الجميل بتاع زمان. الفكره يا جماعه ان انت تبتدي واحده واحده. ما ينفعش تبتدي مره واحده كده تقول له أنا بدل ما باكل 3000 سعر حراري، أنا هاكل 1000 سعر حراري. غلط. أنت المفروض تبتدي بالكمية اللي جسمك عايزها وتطرح منها 500 سعر حراري وده المعدل البطيء والسليم إن أنت تخس بيه الدهون. كنت بتابع الدنيا إزاي؟ كنت بتابع الدنيا عن طريق حاجتين، يعني أول حاجة الفيجواليزيشن اللي هو أنا بقف قدام المراية بشوف جسمي بدأ يتغير، عضلاتي إيه اللي حصل فيها، بطني بدأت تنزل شوية، مش عارف إيه، تاني حاجة الميزان. كنت بعمل الموضوع ده كل قد أد... ايه؟ كل اربع اسابيع، كل اربع اسابيع كنت بغير الدايت بتاعي وبغير التمرينه بتاعتي وبغير كمان الكارديو سيشنز اللي انا بعملها. اسمك ده سبحان الله، ربنا خلقه بيموت في حاجه اسمها ادابتيشن، بيحب التكيف جدا، يعني انت لو بدات ب 1900 سعر حراري وبتلعب مرتين كارديو في الاسبوع هتلاقيه بعد وقت ما ايا كان الوقت ده هتلاقيه ثبت عليه فلازم بعد كده تبتدي تغير فيه، طيب انا عملت ايه؟ بعد اول اربع اسابيع نزلت من 1900 سعر حراري خليتهم 1700 سعر حراري نزلت 200 سعر حراري بس 200 سعر حراري وابتديت العب كارديو بقال 20 دقيقه زودت 5 دقائق بس خليتهم 25 دقيقه ده بالنسبه لتاني شهر او تاني اربع اسابيع في تالت شهر بقى الموضوع بيبتدي يجي تف الموضوع بيبتدي يصعب شويه ببتدي انزل السعرات الحراريه اكتر واكتر يعني انا ابتديت 1900 نزلت ال1700 نزلت بعد كده 1500 سعر حراري 1500 سعر حراري كان بالنسبه لي انا عشان جسمي صغير فقدرت الى حد ما برده لو اكل كويس بالنسبه للتمرين طبعا الطاقه بتاعتي كانت قلت شويه في نفس الوقت زودت الكارديو من 25 دقيقه ل 30 دقيقه لو حتى قال لي هو ما كانش فيه ابس اند داونز أكيد طبعا يا جماعة أي حاجة في الدنيا بيبقى فيها أبس آند داونز مفيش حاجة في الدنيا بتفضل ماشية خط مستقيم على طول أو بتنزل خط مستقيم لتحت بس أنت لازم بقى إيه الحنكة هنا أن أنت لازم تلاقي الحاجة اللي بتبوش يور فورورد أو الحاجة اللي بتزقك لقدام إيه الحاجة اللي بتزقك لقدام كل واحد مننا ليه حاجة معينة كده بتخليه يي موتيفيتد أنا بالنسبة لي مثلا بحب أغير في شكلي يعني كنت مثلا وصلت لمرحلة ما في الشهر الثالث كنت بشعر وبدقن ومش عارف ايه انا بالنسبة لي بحب اغير فحلقت دقني وحلقت شعري شكلي اتغير تماما صدقني ده بيغير في نفسيتك 360 طيب الشهر رقم اربعة جه شهر رقم اربعة ثبت 1500 سعر حراري زي ما انا بس زودت السيشنز الكارديو من مرتين في الاسبوع خليتهم ثلاث مرات في الاسبوع اخر شهر بقى ده اللي هو الشهر اللي فات ده اللي هو كان اصعب الشهور من اصعب الشهور ازاي؟ من اصعب الشهور لان انا نزلت الكالوريز بتاعتي من 1500 ل 1200 فانت متخيل الفرق كنت بادئ ب 1900 دلوقتي باكل 1200 سعر حراري لا ومش كده وبس الكارديو سيشن خليتهم اربع مرات في الاسبوع كنت بلعب من اربعه لخمس مرات يا جماعه ما فيش سيكريت انجريدينت ما فيش حاجه تاخدها هتحولك هو الفكره كلها الهارد ورك ولما يبقى عندك معلومات كافيه عن الدايت وفي نفس الوقت عن التمرين فتفهم ان انت لازم put the food down لازم تسيب الاكل شويه لازم تاكل اقل علشان جسمك يبتدي اجاد ديفيلوبد زي ما قلت لكم لان جسمك كده كده بيموت في الادابتيشن وبيحب يستقر عند عند كميه السعرات الحراريه اللي انت بتبداه له على مدار اليوم حتبة التشيت داي او التشيت ميل او الهاي كارب داي دي هسيبها لفيديو تاني علشان دي قصه بيطول شرحها يا رب اكون جاوبت على كل الاسئله المتعلقه بالترانسفورميشن دي اكتبوا في الكومنت داون بلو يا جماعه ايه رايكم في الترانسفورميشن ولو حابين برضو في سؤال بس ما جاوبتوش او سقطتو يا ريت تسالوهولي اللايك ده بيساعد الفيديو ان هو ينتشر على مجال اكبر ففي ناس تانيه تشوفه وفي ناس تانيه تستفاد واشوفكم الحلقه اللي جايه